بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة في دقيقة أو نصيحة في دقيقة اليوم أحب أن أحدثكم عن مشروب خطير جدا هو المياه الغازية المشروبات الغازية كوكاكولا وغير ذلك هذه لها أضرار كبيرة جدا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر سكر تقريبا غير قابل للامتصاص يمتصه الجسم بصعوبة فيها مواد يعني شبه سامه، لماذا تدخل في جوفك هذه المواد لا ادري. تسبب مشاكل كثيره في الكبد والكليتين والجهاز الهضمي وتسبب هشاشه العظام حتى هذه المشروبات الغازيه، يحذر منها العلماء كثيرا ايها الاحبه. خطوره شهر الصيام ان جسدك يمتص هذه المواد بشراهه. ف... فلا تدخل اي ماده إلا إذا كنت متأكد أنها طبيعية أي مادة غير طبيعية وعلى رأسها هذه المشروبات الغازية إياك أن تتناولها في شهر رمضان لأن هذا الشهر كما قلنا دائما هو شهر علاج وصيانة للجسد فلا تدخل إلا الخضار الفاكهة الحبوب الطبيعية حبوب مثلا طبعا البقول والكذا كله فيه فوائد